На обзор тук машините. Имам 8. Той Мало? вече е приключил. Добре, значи модулите. Чакай, първа да с модела. Добре. 28, 4 апера. Батерика. Може батерията да е 1,5, 2 и 4 ампера часа, в зависимост от нуждите. Сега, бито е с прожинка, което означава. И... Без магнит, без магнит. Без магнит, специално когато са монорейски, за да не влиза вътре или когато пробива в метал, за да не, не влиза вътре, вътре да заклинква. Да, да. Сега хубото, а да, прави Възможно... Възможност значи, самото регулиране. Въпс. Да. Значи сега има максимална скорост, на минимална скорост. Да. И има автомот. Аутомот означава първоначално тръгва с малка скорост, за да центрираш хубаво винта и си, когато усети напрежение почва с максимална скорост да си, да си го завива. Значи аз ще, го, ще навия да. сега в с автомод, което е. Значи, той са е е ми е. Значи цяло време спусъкът ти е изцяло натиснат, без да поменяш. И обратно. Подвига, Подвига за да се охладя. Като мощност... Да, 110 минути които е страшно, мощно, в смисъл тези сега ще определено малки за мен. Uh -huh. Да, ето трябва да се Сега тези, uh -huh. ако имаш с по-голяма глава, um, има минусници. По-дълги, да?